Стартували учасники параду вишиванок зі 100-метровим стягом України о 16 годині з Майдану Незалежності, що в обласному центрі. Хмельничанка Аліна цьогоріч вперше доєдналась до Заходу. Така кругла дата, 30 років, і вирішили підтримати таку ініціативу. Учасниця параду вишиванок Тетяна каже, для неї День Незалежності – важливе свято. Ми є патріоти України. Ми любимо свою Україну і завжди приймаємо участь у параді. Вишиванок вишиванку вишивала своїми руками і плаття тут шила. Брати участь у параді вишиванок традиція у родині Ярослава. Ми з батьками кожного року ходимо на парад, хочемо підтримати нашу країну і висувати свою якусь позицію. Попри дощ до паради, долучилося шість сотень учасників. Розповідає заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук. Ми, в принципі, не уявляємо День незалежності без параду вишивану в Хмельницькому. Цього року ми взяли великий 100-метровий стяг, так і 30-ти річчя незалежності, тому він трошки відрізняється. Але загалом формат не зміни вже 12 років, я думаю, тим він і приваблює хмельничан, бо це такий традиційний, корінний вже хмельницький захід. Парад супроводжували поліціянти. Деякі вулиці міста перекривали, додає Микола Ваврищук. Ітимемо Кам'янецької вулиці, потім Подільська, заходити на Проскурівську вулицю, пішохідну, ітимемо до кінотеатру Шевченка. Завершився парад-вишиванок біля кінотеатру імені Тараса Шевченка. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.